Шестирічний хлопчик випав з балкона на п'ятому поверсі. Його у важкому стані шпиталізували до лікарні. Подія сталася у Вознесенівському районі Запоріжжя сьогодні близько 11-ї години. Як повідомила речниця Нацполіції області Катрина Третинко, дитина, граючись у квартирі, вибігла на відкритий балкон та випала на дах магазину, що знаходиться на першому поверсі будинку. Нині хлопчик перебуває в реанімації обласної клінічної дитячої лікарні. Дитині виконано. На теперішній час усі обстеження, які потрібні, інструментальні, лабораторні, виконана комп'ютерна томографія. На теперішній час у відділі інтенсивної терапії проводиться передопераційна підготовка для стабілізації дитини з послідуючим можливістю взять до операционной.